بسم الله الرحمن الرحيم حامي ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يَتَفَطَّرْنَ من فوضهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم والملائكة بحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم والذين اتقوا أَيُمُّ بِوَكِيلٍ وَكَذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ إلى الله ذلك الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم ازواجا ومن الأنعام ازواجا يذرأكم فيه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 شوعلكم من الدين ما النابلسي فلذلك فدع واستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم وقل آمنت بما انزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله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 رجتهم داحظة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب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 ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مُشْفِقِينَ مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنة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 لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور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 34] ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قلقوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن اياته خلق السماوات والارض وما بث فيهما من دابه وهو على جمعهم اذا يشاء قدير وما اصابكم من مصيبه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 او يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير ويعلم الذين يجادلون في اياتنا ما لهم من محيط فما اوتيتم من شيء متاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثمان والفواحش وإذا ما غضبوهم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأنهم شورا بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينفقون تبصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأرده على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن من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 وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف قفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين قتلوا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن محمد راتب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 يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذُكْرَانًا وإناثا